Rodina. Rodina určitě. Nejdůležitější je určitě rodina a asi nejbližší rodina. Nejdůležitější jsou přátelé a rodina. Mm, rodina a přátelé. Nejdůležitější je pro mě rodina a přátelé. Uh, tak asi rodina a kamarádi. Rodina a teda hlavně asi táta. Nejdůležitější je pro mě rodina, přátelé, lidi, na kterých se můžeš spolehnout. Jsou to lidi, ke kterým mám blízko a kterým můžu věřit.